نعم الموقف السوري من هذه أه الحرب ضد النازيه القديمه الجديده. استقبلت وفد من الدومباس قبل الحرب بعده اشهر فقلت لهم نحن مستعدين للاعتراف بكم من الان فقلنا لاحقا قلت لهم نحن اعترفنا بكم حتى قبل روسيا. تذهب الحروب باتجاه الحروب بالوكالة لذلك زيلنسكي هو اليوم يقوم بالحرب نيابةً عن الغرب ولا يمكن للوجود العسكري الروسي في أي دولة أن يبنى على شيء مؤقت نحن نتحدث عن توازن دولي وجود روسيا في سوريا له أهمية مرتبطة بالتوازن القوى في العالم نبذ الإرهاب وحدة الأراضي السورية سيادة الدولة السورية على أراضيها خروج القوات الأجنبية الغير شرعية <تصفيق>